Като говорим за 1.19 PvP, аз се смятам добър. Обаче, винаги има място за подобрения. Така че днес в това видео аз ще се опитам да стана възможно и добър на 1.19 PvP само за 5 дни. В 1.19 има 3 вида PvP: Sword, Axe и Crystal. Но след като пробах Crystal, аз реших да направя отделно видео за него, защото е малко трудно. В аз най-вече търсех серверите на които ще като успях на три от тях, PvP Legacy, Stray и Prestige, така че ето малко геймплей от всеки сервер. Ден-две започна като влязах в епиледа си и намерих приятел Тристън и ето малко геймплей от всичко. Ето нинжа с към върху! Ей, това! Това е моят геймплей. Абонирам да на I am so bad at- Hey Phoenix, catch this! He didn't catch it. Всичко свърши, обаче трябваше да разбера дали поне малко съм се подобрил. Така че ще направя две в едно на моите приятели. Така че да, нека видим как се получи това. А, не. не направих две в едното, обаче по-малко се прорих.